Nå skal vi gå glipp av våre nye, interessante videoer. Bare husk å klikke på abonner-knappen og bjelle Vi legger ut nye videoer hver uke. Mer informasjon, sjekk beskrivelsen under video. Det er en beskrivelse nedenfor for lenker til nettbutikken vår hvor du kan kjøpe reservedelene. ikke glem Viss du likte video, skriv oss i kommentarfeltet. Följ på sociala medier. Vi på Instagram, Facebook och Twitter. Alla länkarna är i